السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد اخواتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن فضل رب العالمين ولله الحمد على نعمه التي لا تحصى ولا تعد تعد فليما احالة شفيت من فضل الله من يعني مدينه تفراوت زعما من تفراوت وهي من التمازيغت فام ديالنا كانت مسكينه يعني ما النوم كل يوم بالليل ترى الافاعي ترى الحياد ترى الكلاب يعني كتغوت لهم بصراخ يعني بصراخ شديد بالليل حتى تنهض من النوم لا تنام ولا ترى النوم لسنوات وهي هكذا وتتعدب وجسدها بالكامل يحترق من فضل رب العالمين بعد ما عمل لها تشخيص عام وجدنا عندها اسحار قديمه وجدنا عندها عندها نوعيه اسحار قديمه مرصوصه ومدفونه بعد ذلك عندما تم ابطال الاسحار ومن فضل رب العالمين علينا ولله الحمد أصبح تنام اصبحت تشعر بالراقه تم ازاله جميع يعني الاعراض اللي كانت عندها يعني اعراض اللي كانت تشعر ب يعني الامور المتعلقه بالألم جميع الالم اللي كان عندها زال وهذا من فضل رب العالمين أطرقكم مع ااا. أه كنتم حركوني هنا. بس كتير كاتنسى من الحزة، بس كتير أنا حسب الحريق وهذه وهنا وها الليلين وهذه والحمد لله ده بس. عس. ولسه كاتنسى الحمد لله. ولين نعيش الحمد لله. اللي كاتحط رأسك كتنعسي من فضل الله. إيه. منين تجمع الحزة؟ منين مدينك؟ أه تفروش. ولا إني إحنا تنقلوا تفروش أي شيء له زيدتي التاج الحمد, الحمد لله من وليتي وليتي تحي. الحمد, الحمد لله دابا مي الحاجة وليتي بخير وليتي كتنعشي كترتاحي الحرايق اللي كان عندك في كتافك وفي راسك وفي ايديك رجليك الحمد لله وليتي بخير وليت بخير الحمد لله بإذن الله بإذن الله يبه. هذا هذا من فضل رب العالمين الألم اللي كان عندك في الراس الحمد لله مزيان النوم وليتي كتنعشي وليت كنعشي نطيح ونعس قولي لنا بصحة قوليها لنا هذا الشيء اللي قلتي دابا بالعربية قوليها بصحة تكيت نعس صافي يا وييت الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله, الله. الحمد, لله. الحمد, لله. <تصدق> الحمد لله الحمد لله يا رب يا يا من الحظ ريناو عليكم واشني من جماعه يا ثاني بارك الله فيكم من الحظ يا رب من الحظ ما ديوش كان صغير درب. يا ثاني انا لولا كنت درت ولا كنت ما الحمد لله الحمد شكرا من شكرا آه. بارك الله